أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة العقل وبركاته يعطيكم العافية معكم فراس بيطار وهذا بث جديد ولقاء شيق وجميل جداً حقيقة وأنا راح أكون سعيد فيه شخصياً يعني لأنه هذا الأستاذ المفكر كريم العبيدي لأول مرة أتشرف إني بستقبله عندي على قناتي المتواضعة وحقيقةً هذا أول بث بعد وصولي للألف مشترك يعني ما تزال القناة ناشئة زي ما بيقولوا و أشكره حقيقةً على قبوله للدعوة صراحةً برحب فيك أستاذ كريم شكراً أهلاً وسهلاً أهلاً بكل المشاهدين وشكرا انت ايضا لانك عزمتني على هذه المقابله، طبعا الشكر يعود لك في الدرجه الاولى وننطلق اوكي ننطلق. <تصفيق> تمام حقيقه بس قبل ما حتى نبدا في الحلقه يعني انا حابب اقول للناس انه فعلا استاذ كريم انا يعني مؤخرا حتى تعرفت عليه من خلال الانترنت مش مش شيء قديم يعني ولكن آه عجبني جداً طرحه آه إلى آخره لأنه يعني مشابه لي بنقاط كثيره يعني آه لأنه اثنين تشيعنا قبل ما نلحد فيمكن طريقة التفكير آه متقاربة إلى حد ما على كل حال راح آه ندخل في الموضوع آه مباشرة يعني كان في عنا عدة نقاط بدي أطرحها على أستاذ كريم العبيدي وممكن فيما بعد يعني بس نخلص اذا بدكم تحطوا اسئله في الشات اتركوها للاخير حتى انقلها ل للاستاذ كريم خلينا نبدا باول سؤال حقيقه وهذا سؤال انا انا نفسي يعني خطر ببالي لانه لاحظت قام بطرحه طرح الموضوع أستاذ كريم بيقول انه هو يتبنى ما يسميه اصطلاحا الايمان الالحادي وهذا الشيء غريب بالنسبه إلي كفراس يعني اللي هو إلحاد أنا أنا بشوفهم نقيضين أنت استعملت تعبير غريب الإيمان الإلحادي وبحب أنا والمشاهدين إنه نفهم ماذا يقصد أستاذ كريم بالإيمان الإلحادي ولماذا يتبناه وهو بناء على أي فكر أي فكر تحديدا يعني. اوكي آه شكرا آه فراس فراسة اس اسمك فراس عفوة نعم نعم اهلا اسمه شوي آه. غريب يمكن عنكم اسم شاني لا لا لا عندي ابني اسمه فراس لكن انا عندي مشكلة نعم. في الاسماء دائما آه. نثبت في الاسماء عندي ابني اسمه فراس تفضل نعم. صبرا آه. الامال الحادي يمكن يظهر غريب عند كثير من الناس أول مرة يسمعوا به ولكن هو معروف وقديم جدا قديم جدا الإيمان الإلحادي ليس مسألة جديدة بل حتى أن هناك أحد المفكرين الألمان كاتب كتاب اسمه الإيمان الإلحادي هذا المفكر هو كان قصيص ودرس ما يسمى بمخطوطات البحر الأسود ووجد هذه العبارة وكون ما يسمى بفكرة يعني في أوروبا إلى الآن ما يطلق عليه بالإيمان الإلحادي وكتب كتاب مع الأسف لم يترجم بأي لغة إلا بالألمانية موجود بالألمانية فقط لم يترجم بأي لغة وتم التعقيم عليه كليا هو رأو فكر قديم يمكن نقول يعني من قدم الانسان هذا الفكر ما يسمى بالايمان الالحادي اسمه لافواتي بالفرنسيه وبال وبالالمانيه اسمه أتيشت جلود. جلوب جلوب أتيشت جلوب المهم ماذا يقول هذا الفيلسوف اسمه بول شورتز ما كان تعرفه ولا اسمه بول شورتز هذا معناته كتب قلت لك كتب حول الايمان الالحادي يقول لكي يعرف الإيمان الحادي هو يقول هو نوع من الإيمان الشخصي ليس معتقد يجب أن نفرق بين الاعتقاد وبين الإيمان الإيمان هي تجربة شخصية والاعتقاد هو تقليد لشخص آخر مثلا أضرب مثال أنا مثلا لمس الكهرباء ضربني الضوء إذا أنا أصبحت يعني مؤمن أن هذا الخيط فيه كهرباء بينما الاعتقاد تأتي أنت كشخص آخر ونقول لك لا تلمس هذا الخيط لأن لو لمسته يضربك الكهرباء أنت تصدقني فأنت معتقد أن هذا الخيط فيه الكهرباء بينما أنا شخصيا مؤمن أن هذا الخيط فيه الكهرباء لأنني لمسته وضربني الكهرباء يقول هو نوع من الإيمان الشخصي لا اعتقادا الذي لا يختلف في الأصل عن بقية أنواع الإيمان إلا أنه ينبع من الإنسان إلى الكون بأسره هذا هو التعريف تاع بول شورتز حول الإيمان الإلحادي، الإيمان الإلحادي هو مرتبط ارتباط كلي بالفطرة أو ما يسمى بالغنوصية، إحنا نعرف أن الغنوصية هي ليس فكر هي أدوات تصل بهم إلى الحقيقة وعندما تصل بالادوات الغنوصيه الى حقيقه تلك الحقيقه تعتبر حقيقه شخصيه فهذا هو ما يطلق عليه بالايمان الالحادي من نعرفش في فسرت معناتها التعريف للايمان الالحادي اما كان عندك اسئله اكثر دقه انا مستعد ان اجيبك هنا حبيت نزيد حاجه اخرى بحب لك الأسئلة يعني بشكل خليني نزيد, نزيد نقطة نقطة الإيمان الإلحادي لا يعتمد على قوة غيبية ولا قوة ما وراء طبيعه وإنما ينبع من الإنسان من الإنسان نفسه يجعل من الشخص مسؤول عن نفسه في الدرجة الأولى والإنسانية مسؤولة على إنسانيتها في الدرجة الثانية يعني كفرد مسؤول على نفسه وكإنسان. بول شولتز اللي هو معناتها كما قلت لك ألماني ولد في فرانكفورت سنة 1937 أنا أردت أن أعطيك المعلومات على خطر كثير يظن أن الإيمان الإلحادي غير موجود أصلا يعني اختراعي أنا. ليس اختراعي أنا بل لو نعود أغلب الحركات الصوفية والباطنية هي تعتقد في الإيمان الإلحادي مثلا الحلاج. الحلاج يعتمد على فكرة أساسية في الإيمان الإلحادي عندما يقول عندما أكون أنا لا يكون الرب وعندما يكون الرب لا, ي... لا أكون أنا الإيمان الإلحادي ينطلق من فكرة لا يمكن أن أكون أنا والرب في نفس المكان مستحيل مستحيل نكون أثنين نكمل نعطيك يعني النظرة بتاع بول شولتز حول الإيمان الإلحادي اللي هو طبعاً آآ آآ يقول لك, يقول لك الإيمان الديني أو الربوبي هو اعتقاد خيالي يخالف الواقع بينما الإيمان الإلحادي هو إيمان يقوم على الواقع وهنا نكمل لك آخر نقطة مرحلة الإيمان الإلحادي يعني هذه هو معناتها فصل فيها بول شوردز وتكلموا عليها بعض مثلاً الحركات الباطنيه وخاصه خاصه في المخطوطات نتاع الغنوصيه اللي في البحر الاحمر واللي لقوها في مصر. يقول لك, يقول لك هو يقسم القسمه يقولك يمر الانسان بثلاث مراحل اساسيه. المرحله الاولى لكي تصل للايمان الالحادي يجب على الانسان ان ينكر وجود الارباب مهما كانت انكارا كليا وهي تتمثل بفكره لا اله. وهنا لا اله يعني ما تؤمن حتى اله. وهذه الفكره نجدها عند في القران حول الابراهيميه. ابراهيم عندما قال ونظر نظرة الى النجوم قال هذا ربي ومن بعد قال لا احب الآفلين ومن بعد نظر نظر الى القمر قال هذا ربي ومن بعد قال ما نحبش ومن بعد الشمس ومن بعد انكر كل انواع الآله. هذه الآيه نجدها في كتاب الابانشيدا. تاع الديانه معروف الابانشيدا هو والفيدا هي من الكتاب الكتب المقدسه الفيديه رغم ان الابانشيدا يعني كتبت بعد الفيدا ولكن الابانشيدا اقدم من الفيدا لان بالابانشيدا دم كتابه الفيدا طيب استاذ كريم ممكن بس قبل ما يعني نكمل بها يعني بالتفاصيل بس لحتى يعني نحدد الموضوع اللي انتهينا منه اللي هو الإيمان الإلحادي بس سؤال توضيحي يعني نحن ما, ما نعرفه يعني أو, أو المعلومات الموجودة لدينا أنه الإيمان تعريفه هو التصديق بالغيب بناء بناء على المعتقدات الدينية وما شبه هذا بنسميه إيمان أو شخص مؤمن وإحنا بنعرف أنه النقيض هو الإلحاد أنه أنت ملحد بمعنى لا تؤمن بشيء فأنا أنا يمكن فهمت منك موضوع الإيمان الإلحادي هل تقصد فيه باصطلاح آخر الإلحاد الإيجابي؟ يعني هل ما تقصد به إنكار يعني أن تؤمن أنه لا يوجد إله؟ هل هذا هو التعريف الحرفي يعني الإيمان بعدم وجود أي إله؟ أنا سوف أتيك لهذا الجواب اما حبيت نكمل لك القصه مم. على الاوفانشيدا خاطر سوف تفهم كل شيء في الاخر يعني يعني خلينا نذكروا ثلاثه انا انا سجلت السؤال بتاعك وعرفت السؤال بتاعك القصه في الاوفانشيدا ان احد العارفين جاء الى احد الملوك قالوا عندما يعني أريد أن أتحرك ماذا أفعل؟ قالوا أستخدم ضوء الشمس. قالوا عندما لا تكون الشمس. قالوا أستخدم ضوء القمر. قالوا عندما لا تكون القمر. قالوا أستخدم ضوء النجوم. هي نفس القصة الموجودة في القرآن يعني مسروقة من الأمفينجدا. وفقال له عندما لا تكون النجوم قالوا أستعمل الشمعة. وقالوا عندما لا تكون الشمعة قالوا أعود إلى حسي. يعني إلى الإحساس متاعي باش النجم نتحرك. هذه النقطة الأولى هي إنكار وجود أي رب مهما كان المرحلة الثانية، علاش إنكار الوجود؟ هو استقلالية الإنسان أولاً أول مرحلة الإيمان وهذا نطلق عليه بالولادة المنطقية يعني التخلي كلياً على الإيمان الغيبي الإيمان الغير محسوس الإيمان الغير معلوم ننتهي منه كلياً. ثم المرحلة الثانية اللي هي مهمه طبعا المرحله الاولى توصل الى ما يسمى قبول الحقيقه، حقيقه كما هي بدون رب. المرحله الثانيه هي تحمل المسؤوليه الذاتيه والفرديه، تحمل المسؤوليه وتصبح مسؤول على نفسك، وهنا يلخصها الغنوصيه بحتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه، هون كلمه الرب ليس بمفهوم الخالق وانما بمفهوم المسؤول. المرحله الاخيره اللي هي توصلك الى الايمان الالحادي هو آه اي هو الاجابه الاعطاء اجابه لكل سؤال لم يتوصل اليه العلم على حسب طبيعتك الشخصيه وعلى حسب عصرك وعلى حسب التطور العلمي لكي يحقق لك الامل مثلا نضرب لك مثال وهنا باش نجاوبك على السؤال بتاعك أحنا نعرف أن الديانة المسيحية هي ديانة تقوم بالدرجة الأولى على الإيمان على الإيمان هي القاعدة الأساسية بتاع المسيحية لهذا الإلحاد في الغرب عندما نشأ الإلحاد والتمرد على الكنيسة تم هناك تمرد كلياً على الإيمان واعتبروا الإيمان شيء لا يمكن أن نعتمد عليه كلياً ماذا وقع عندما وقعت هذه المشكلة؟ عند يعني وقع هو ماذا يقول معناتها بول شولتز وغيرهم من الذين يتبعون الايمان الحادي يقول لك حدث انها الانسان اصبح فارغ المحتوى مع لان معناتها لو نرجعوا معناتها للانسان من الذي جعل هما قال الانسان الفرق بين الانسان والحيوان هو العقل يعني يعتمدوا على ان العقل هو الفارق بينه وبين الحيوان وهذا حتى علميا خالط لان الحيوان يفكر وهناك الدولفين يفكر والقط عندما يسرق شيء يهرب يعني انه يتعلم اذا عنده العقد اذا هون عودوا الدراسه العلوم الحديثه ما هو الفرق بين, بين الانسان والحيوان الفرق بين الانسان والحيوان ان الانسان حيوان مؤمن هل رايت حيوان يتعبد لان الحيوان يتعامل مع الماده كما هي ليس له خيال لو مثلا كلب يجري ويجد حائط لا يتخيل ما وراء الحائط ماذا ماذا يقول؟ يقول لك الانسان تطور واصبح انسانا لانه فيه الايمان لكن مشكل ان اي نوع من الايمان هل الايمان موافق العصر؟ هناك اسئله شنو هي تقول في علم النفس ان الانسان محتاج الى اسئله اجوبه للأسئلة الوجوديه فهل نتركه بدون اجابه لو العلم لم يتوصل لهذا الإيمان الالحاد يقول لك ما حسن فيه العلم ليس فيه إيمان خلاص انتهى أما أعطينا اللي لم يحسم فيه العلم يمكن أن تختار إيمان يناسبك الهدف منه لأن الهدف الإيمان ما هو الهدف الإيمان هو عنده هدفين أولا الاستقرار النفسي كشخص في المجتمع هذه الدرجة أولى ودرجة ثانية هو منارة يفتح للعلم عندما يكون هذاك عنده ايمان وهذاك عنده ايمان وهذاك عنده ايمان البحوثات العلميه سوف تحصر هذاك الشيء اذا ليس هناك تناقض بين الايمان و الايمان والايمان, والإيمان الالحادي وتنقول انا مثلا ربك مثال ناخذ مثلا الرب الرب مش الله الرب لأن الله هو كلمه فهمت علم يعني مثل زوس مثل اكوش مثل اذا ناخذ الرب الرب الان العلم لم يحسم فيه، متفق معي؟ اذا هنا انا ولي عندي الخيار اما ان اؤمن بان هناك رب واصبح ربوبي، او ان اقول لا ادري، او ان اؤمن انه ليس هناك رب. مم. يعني تعتبر م... الموضوع يعني أنا استاذ م... تعتبر الموضوع هو ايمان شخصي يختلف من شخص لآخر ولا يعتمد على أي أدلة يعني لا, لا أي أدلة أنا أنا وقت أنا أناقش مثلا مع واحد مثلا مسلم وهذا وقعت لي كثير مرات مح... قل يجي ناقشني عن الله ونقول له أنا أؤمن بعدم وجوده كما أنت تؤمن بوجوده ما ندخل معك في متاهات أنت أنا أؤمن بعدم وجوده وأنت تؤمن بوجوده هنا لا دخل للعلم اي لا العلم لا السيونس لا اي حاجه اي شيء لا يمكن ان يعطيك دليل على وجودها وعدم وجودها جميل جميل انا انا ك... انا في... يعني اسف للمقاطعه ولكن في كلمه بكررها كثير بقولهم اصلا اللاهوت او او الربوبيه او الاله او ما شابه هو ليس مبحث علمي تجريبي اصلا حتى يعني نحتمد على العلم باثباته ونفيه هو مبحث فلسفي فقط وحتى يعني. فلسفة لا يأتي لماذا لا يأتي فلسفة؟ فلسفة لا ليس فيها قطع لأنه لأن حتى المنطق متاعنا يعني يعتبر خارج عن إطار فكرة الإله يعني احنا نحكم على الإله بالمعطيات داخل المنظومة الكونية م. نخدم داخل المنظومة الكونية احنا ما نش خارج المنظومة الكونية باش نتكلم عنه هناك إله ولا. إذن هي تعود مسألة الإيمان بوجود الرب او بعدم وجود الرب هي مساله حسيه، اذا لا تناقشني الرب، ناقشني ماذا قال ربك واقول لك ماذا قال عقلي. <تصفيق> <تصفيق> هذا هو اللي مل الحال طيب بس نقطه اخيره بهالسؤال لحتى نروح للي بعدها، انت ذكرت كلمه الغنوصيه يعني استخدام ادوات الغنوصيه للوصول الى الحقيقه وطبعا الغنوصيه هي الجنوستيك اللي هي المعرفه يعني اصل الكلمه ولكن طبعا انا انا كنت شيعي باطني بيوم من الايام ف تعرضت لهذا لهذه الامور المعقده جدا صراحه بس السؤال يعني الغنوصيه غالبا ما توصل الناس الى الى الاعتقاد بمعتقدات غيبيه وكثير منهم اصلا كانوا يؤمنوا بالمسيح يعني اصلا ببدايات الغنوصيه وما شابه لا بدي اسالك ك ما ما الربط بين استخدام ادوات الغنوصيه والوصول الى الايمان الالحادي ونفي الالهه يعني ما هي منهجيه الغنوصيه اللي بتوصلك لهالطريقه هاي ولو باختصار يعني أه باختصار اول حاجه كما قلت لك أه أه الغنوصيه هي ليس فكر هي ادوات ادوات تعتمد على ما يسمى بالحس بالحس الداخلي هذه معناتها مساله مهمه جدا لكن الأفكار التي نخرج منها بالغنوصية هناك ما مشكلة كبيرة عند الغنوصي الشخص الغنوصي أو الحاجة الغنوصية التي تجدها في الكتب هي ليس غنوصية الغنوصية هي علم شفوي إلى الآن وتدرس شفوياً لا تدرس كتابياً هي تمنع, تمنع أصلاً الكتابة بل تعتبر أن كل كتابة هي تقييد للفكرة لأن الغنوصية هي تتطور مع الزمن هناك مثلة مهمة جداً أن الغنوصية تقول لك تقول لك يمكن تصل إلى فكرة معينة بأدوات الغنوصية ولكن تلك الفكرة تعطيها مفهوم آخر للعامة هي مثل الصوفية ما يسمى درجات الباطنية يعني ليس مثلاً الذي كشف له الغطاء أو ما يسمى الشيخ الكبير أو ما يسمى بالـ بالـ بالقطب يعرف انها عدم وجود رب لكن لا يستطيع ان يقول للعامه انه ليس موجود رب. وهنا فما قصه بتاع علي جا واحد قالوا قول لي الحقيقه، قالوا لا استطيع، قالوا قول لي الحقيقه، قالوا لا استطيع، قالوا قول لي الحقيقه، قالوا لو قلتها لك لسع... لتسعف وتموت، قالوا لا قولها لي اخي، قالها له في ودنه الطحمان. شنو هو قال له حسب رأيك؟ قالوا لا فما لا ربي لا شيء. يعني الغنوصيه، علاش الغنوصيه هي طبيعيه توصلك الايمان الحال. منطقيه. لانك سوف تستخدم حسك، وعندما تستخدم حسك تعرف اللي انت اللي تحس ما هيش حاجه اخرى تحس في مكان. اذا باش توصل للالحاد، اذا من بعد كيف سوف توصلها للاخرين؟ على حسب ظروفهم، على حسب عصرهم، على حسب العقليه نتاعهم، هذاك شيء اخر. اذا هذاك علاش نقول لك اللي اي غنوصي يوصل للالحاد، وانا حتى عندما طبقت الصوفيه وقت وصلت مرتبه من المراتب يعني تعجبت يعني وقت الشيخ نتاعي نمثلها انا اني لقيت روحي امام الحقيقه اللي هي المراه نشوف في روحي هل هذا الله اللي يبحث عليها 40 سنه هو انا يعني في الحقيقه شنو هو ارجع منه اذا اي غنوصي اي ادوات غنوصيه اي انسان يسبح نفسه يتاكد ان ليس هناك رب هذه لكن. مساله واضحه ذكرتني حقيقة أفكارك رائعة صراحة ذكرتني ببعض الروايات عن أهل البيت لما كانوا يلقوها علينا كنت أتعجب منها كتير زي جعفر الصادق بيقول أمرنا أهل البيت صعب ومستصعب واضح وغلوب فيه بيرفق نعم. فو... يعني, يعني, يعني واضح الرجل مش مش قادر ي... لانه فعلا موضوع صعب يعني انه الناس عايشين في الخرافه فجاه تقول له انه ما فيش ولا اي شيء يعني ما بقدرش آ... نعم نعم ب... فعلا بل حتى الغنوصيه تحرم يعني انسان آ... الغنوصيه هي مش تحرم يعني تمنع انك انسان تبدل عقيدته آ... فالغنوصيه لا يجب ان تجيب على سؤال لم يساله الشخص لأن كل واحد الوعي نتاعه، لأن لو تخرج أنا مثلاً حتى في حياتي وأنا ملحد عشرين سنة، فما أشخاص لم أوجههم للإلحاد، وجهتهم للصوفية، وجهتهم لحاجات أخرى، لأن ليس سهل، لو هو ليس عنده القابلية لا يمكن. إذاً كما قلت إن أمرنا لصعب مستصعب، فوغل به برفق. بالفعل. <تصفيق> <تصفيق> <personaje> <تصفيق> نعم. اوكي، في عندنا السؤال الثاني أستاذ كريم اللي هو بدي ما هي فلسفتك في الحياة؟ يعني مش مش اعتقادك اعتقاد كاعتقاد ليس عندي اعتقاد، ليس عندي اعتقاد، لا أعتقد دا. أنا أؤمن، لا أعتقد، الاعتقاد لا أؤمن، يعني قلت لك الاعتقاد هو إني أثق في شخص أتبعه. نعم. أنا لا الغنوصية أو الإيمان الإلحادي يجب ما. أن لا تعتقد لأن طريق خط لا يمكن أن أنا أحب ما تحب أنت. جيد. تحب مثلاً امرأة يمكن أن أنا ما نحبهاش يعني مش نحبها خاطر أنت تحبها. <تصفيق> <تصفيق> نعم طيب معناتها خلي سؤال أوضح ما هي ما هي فلسفتك في الحياة أو شو شو شو الفلسفة اللي بتتبعها في الحياة وفي التفاعل مع المجتمع وفي هالأمور هاي سؤال كبير صراحة سؤال كبير خطر ماهوش ماهوش كما نقوله احنا مخصص الموضوع معين لكن نجم نجاوبك يعني على حسب السؤال اللي سألته يعني فلسفتك الإنسانية في الحياة المبادئ وما شابه وكذا وبناء على ايش تفضل بقى أنا نجاوبك يعني على حسب السؤال يعني الجواب عام السؤال عام اذا يكون الجواب عام اول حاجة اني لا اهتم الا بنفسي لا أهتم إلا بنفسي فقط هذه مسألة لا أساس معناتها عندما نقول لك هنا لا أهتم إلا بنفسي ليس يعني أنني أناني لا يعني لا أتدخل في شؤون الآخرين يعني فلان فعل كذا ولا فلان فعل كذا ولا فلان كذا أنا لا أحكم عليه عندي الحق نقول رأيي يمكن معناتها نساعدو كان نحب أنا لكن القاعدة الأساسية متاعي أني أنا مسؤول على نفسي كل إنسان مسؤول على نفسه هذه النقطة الأولى النقطة الثانية اللي هي مهمة أني كل ما أقوله وما أفعله مسجل في الكون مسجل تسجيل كامل إذا أتصرف كما أتصرف لوحدي كما أتصرف مع إنسان آخر كما أتصرف مع أي إنسان يعني في الحقيقة ليس لي مشكلة في المجتمع كما يوقع يقول فما قولة يقولها أيضاً جعفر الصادق كن فيهم ولا تكن معهم تسمع فيها أم لا في رأس نعم نعم. يعني, نعم يعني كن فيهم ولا تكن معهم يعني أنا أستعمل المرونة الكلية في حياتي يعني هذا السؤال يعني بصفة عامة إنسان مع معنتها وبالنسبة الحادي اللي يختلف على الإلحاد المادي هو أنه لازم كل إنسان يجعل لنفسه هدف في الحياة جيد حلو وصلنا لسؤال مه... يعني بالصلب السؤال ما الذي أصلا يجعلك يعني بناء على الإلحاد يعني لما لما إحنا نقول سواء ايمان الحادي او ايا كان انت لا تؤمن باي رب، لا تؤمن باي ما وراء طبيعه او ما شابه. فانت يعني انت تعتمد على الواقع، على هذا العالم المادي. لا ليس العالم المادي، العالم الوجود ف... هناك فرق لان الوجود ف... نوعين، ف... ماده وغير ماده. جيد هون السؤال لماذا لماذا تعتمد يعني بما انك لا تؤمن بآلهه هي تصدر الأخلاق وكذا وهذه الأمور وإلى اخره طبعاً هاي سؤال المؤمنين مش سؤالي <تصفيق> ما الذي يجعلك أنت كشخص مؤمن بالإيمان الحادي لنفترض ما هو الدافعك الحقيقي إلى أنه أصلاً تتبنى أخلاق وكذا وفلسفة وجودية وما شابه ما الذي يمنعك يعني أنه تكون بشكل آخر ما الذي يمنعك أن لا تتبنى هذه الأمور مثلاً بتمنى سؤال واضح اوكي سؤال واضح آه، الكون هذا باتفاق الجميع هو غير كامل متفق معي معناته وهذا من اكبر الادله انه لا يمكن ان يكون صادر عن كامل لا يمكن ان يكون صادر عن كامل او عن رب صحيح من القواعد الاساسيه اللي موجوده حتى في البيدية أول نقطة يجب أن تؤمن بها إن وجودك هنا هو عذاب وجودك هنا هو عذاب لم تأتي باختيارك من الذي أوجدك؟ هي عدة عوامل وظروف أدت إلى وجودك أنت موجود هنا غصبا عنك شئت أم أبيت موجود في هذا الكون إذا ما أنت موجود في هذا الكون مدام ان الغنوصيه تؤمن ان الوجود نوعين الوجود المادي والوجود الغير مادي والوجود الغير مادي سوى الطاقه سوى الوعي ولاني انا عندي وعي هنا تقول الغنوصيه على قدر الوعي تكون المسؤوليه ومدام انا عندي درجه من الوعي اللي تخليني افرق ما هو خير وشر بمفهوم ليس خير وشر كما في الاديان لان في الغنوصيه الخير هو شر احسن من شر اخر والشر هو خير اقل درجه من خير اخر فوق اذا هوني انا ما انا واعي معناتها في وجودي ولاني اؤمن ايمان مطلق فهمت ان ليس هناك رب واؤمن ان ليس هناك صدفه ايضا ليس هناك صدفه انا ما اتيت هنا يعني يجب أن أكون هنا إذا وجودي هنا واجب واجب أن أكون إذا هوني من واجبي أنا أني أقوم بدوري الذي أتيت منه ما هو الدور كل إنسان يبحث على دوري أنا مثلا لقيت دوري شنو هو الدور بتاعنا الكل في ماذا يتلخص في يتلخص هو أن الوعي يبقى مستمر يعني ما يسمى يسموها الغنوصيه التغلب على الشيطان هو التغلب على الزمان. لان الشيطان هو الزمان. والشيطان هو الذي يقتلك. عندما تقول سوف افعل، سوف افعل، سوف افعل،, أفعل, أفعل. هذه معناتها فلسفه كامله. اذا انا بالنسبه لي لا اموت. ولم اولد، وانما امر بمرحله وجوديه، وعي مر في ماده. اذا انا فما شيء موجود في الغنوصيه فكره اساسيه هي ان لا شيء ياتي هكذا العدم العدم هو نوع اخر من الوجود ليس عدم عدم بمفهوم وجودنا <تصفيق> هو ذاته نوع اخر من الوجود وهذا العدم هو الوعي ولكن الوعي بدون وعي لان الوعي لا يتطور أه الا في الماده استوقفك <تصفيق> قليلا يعني في في, في ذكرت نقطة حلوة يعني اللي يعني يعني يعني هو أن العدم شكل آخر من الوجود أه أه حسب قراءتي الفلسفة الفلسفة العدمية أه أه هي التي تتبنى الفكرة يعني الفلسفة العدمية تقول انه اصلا كان أه كان هنالك عدم احنا مش فاهمينه ايش ولازم نحاول نفهمه او نوصل مفهومه وانه العدم عبر عن وجوده من خلال الوجود يعني كل شيء يعبر عنه بضده يعني يعرف الامر بضده زي ما بيقولوا فهل هل هذا ما يعني هل هي النقطه هذه هي النقطه الاساسيه كما حتى موجود في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فاردت ان اعرف فاوجدت الخلق يعني في الحقيقه وجودنا هو تعريف للعدم يعني ما هو في الوجود هو العدم نفسه غير اننا نشوفه يعني في العدم لا اعرفك ولا تعرف، ولكن لا يعني ان في العدم انك عندك وعي وعندي وعي، لا ليس لنا وعي، لان لا يمكن ان يكون وعيا الا في الماده. ولا يعني ان العدم منفصل عن الماده، ايضا، بل ان العدم هو الذي اخرج الماده، والماده هي الذي اخرجت الوعي اللي هو العدم. العدم الذي يتحول في فرق من بين الفراغ والعدم العدم هو خارج المنظومه الكونيه بينما الفراغ هو شيء ثار داخل المنظومه الكونيه وهو الذي يوجد الاشياء اذا اذا حبيت نقول اللي معناتها حبيت نوصل له في انا موجود خاطر بالنسبه لي العدم عندما يمر بتجربه في الماده ويكسب وعي معين يكسب وعي معين ويطور العقل متاعه عندما يموت فهمت طبعا مش يبقى هذاك الشيء مسجل خاطر الغنوصيه او ما يسمى الايمان الالحادي يؤمن ان الانسان اوجده اوجده الكون لكي يحكمه لانه ليس له رب يعني وجودنا ليس صدفه احنا وجدنا هون كبشر لكي نحكم الكون لكي مثلا فراس يملك مجرة ويتحكم فيها ولكي نصلح اخطاء العدم لان العدم غير واعي لان ليس هناك رب اذا تصور وانا ضربت هذا المثل كثير مرات انك انت موجود في سفينه وتكتشف ليس فيها ربان ماذا سوف تفعل هل سوف تبقى مكتوف في اليدين أدافع عن وجودي واقود وجود السفينه كلها من وين <تصفيق> من واجبك دافع على كل سفينه، لأن شفت العدم الكون هذا لو احنا لا نتحرك لا نتحرك ونطور الوعي لأن الكون عنده سر والسر هذاك كل زمان نكتشف على حسب درجة الوعي بتاعنا. يعني. لو ناقف ما نعمل حتى شيء تعرف شنو احنا مثلا نضرب لك مثال لو نزيدو نجمو نقولوا خمسة مليار دوات سنة والبشرية لا تغادر المجموعة الشمسية البشرية سوف تنتهي. عندنا وقت محدود. صحيح. لازمنا نغادر المجموعة الشمسية، لازمنا نغادر درب التبانة. لازمنا نح... لأنه في الحقيقة شفت هذا الكون سوف يموت لازمنا ننتقل لكون آخر لا يموت. لكي نتواصل. هذا هو وعندما ننتقل إلى الكون الآخر واحد، أنا مثلا الآن في حياتي هذه نحاول باش نوعي البشر مثلا ونحكي معاهم وندعوهم باش يعرفوا أنفسهم علاش؟ مش لجل عيونهم لجل انا وجودي نعم كي أبقى وهذه فكره الفراعنه التحنيط هو هو هو فعلا طبيعه الانسان اصلا فيه غريزه البقاء وغريزه الاستمراريه وهذا الشيء اصلا مادي فينا هو هو بيخلينا انه احنا متمسكين بالحياه لاخر لحظه ولكن في ناس ممكن يسالوك انه اصلا ما فيش رب ما فيش شيء وما فيش حياه اخرى وانا بس اموت خلاص حاموت لا ليس س... ليس اموت حاموت فما قوله ترجع للامام جعفر الصادق سالوه خطر راهو جعفر الصادق المذهب الشيعي هي من هي الذي ورثت والجعفر وغيره وغيره وكتاب تاريخ ما كان وما يكون وما سوف يكون لعلي وغيرهم هم الذي ورثوا المخزون الغنوصي الفارسي والهندي بتقصد التناسخ أستاذ كريم؟ لا, التناسخ. لا ليس التناسخ أسمع التناسخ هي فكرة هذاك موضوع آخر نحتوي فيه التناسخ كما قلت لك عندك الفكرة الأصلي تتصور أنت عندك شيء أصلي يعني علم أصلي لكن العلم الأصلي هذا لا يمكن أن يفهموه الناس إذا لازمك تجيب فكرة التناسخ، تجيب فكرة الرب، تجيب فكرة جنة ونار، تجيب فكرة الشيطان، تجيب فكرة كذا لكن على قد ما يتطور الإنسان ويبقى الفكر الأصلي عند الخاصة الخاصة، عند ما يسمى عند الشيعة خاصة الخاصة شنو حبيت أن لك هوني، اللي الـ الـ الوجود الإنساني يعني مش مسألة التناسخ فما قولة للجعفر الصادق أو الباقر أو لا أعرف ما عن تشكون منها سالوه قالوا له كيف سوف يحاسب الناس وهم بالملايين؟ قالوا يحاسبهم كما يرزقهم افهمها. يعني الذي سوف يعيدنا للحياه هم بشر مثلك. أضرب لك مثال انت فارس فراس را... هذا فراس هو الوعي اللي عمله كل في حياته مسجل في هذا الشريط. لو ناخذ هذا الشريط ونجيبه جسم يستطيع ان يستقطب هذا الشريط الجسم يموت ولكن هذا الشريط يبقى هل يعود فراس كما مات ام لا لا يعود صح. كما ما بذاكرته باحاسيسه بمشاعره يا اخي من هو فراس ومن هو انا هو تاريخ تاريخ احساس وعي فكر فهمت حتى حتى أن... حت في المحاكم الامريكيه اعتمدوا فكره انه لانه كان عندهم مشكله انه من هو الشخص يعني احنا لما بدنا نحاسب الشخص مين هو اصلا يعني ما هو تعريف نفس الانسان يعني قال لك وصلوا اخر شيء للنتيجه انه الانسان هو ذاكرته ذكرة. يعني اذا انسان فقد الذاكره مثلا ما بتقدر تحاسبه لانه لانه هو مش متذكر ايش لانه هو آه. هو مش نفس الشخص اصلا يعني اصلا اصلا ما تنجمش حتى في يرفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق حتى يعود له وعيه والصبي حتى يبلغ هذه الذاكره وهذه ثابت علميا الرابط ثابت علميا انك حتى مثلا في عملوا بعض التجارب انهم يستطيعون وتوقع جريمه يجيبوا الات تستطيع تعرف ماذا وقع في مكان الجريمه فمتى تنجم تجب الذبذبات والان العلم الفيزيائي والتطور تاع النفس وغيرها وغيرها وغيرها، بدا يقرب هو شنو تقول الغنوصيه؟ تقول الغنوصيه عندما يلتقي العلم المادي مع العلم النفسي او الوعي، يصل الانسان الى الخلد، وهذه فكره الفراعنه، علاش ما يحنطوا في ما خاطر كانوا يعرفوا عندهم اعتقاد ان سوف ياتي من سوف يحيهم من سوف يحيهم من هو؟ ليس هناك رب، اذا من هو؟ ما يكون كان أشخاص خمسة مئة سنة، ألف سنة، 2000 سنة، هو حتى عقل عقل أينشتاين حطوه في اللازوت ليكيد، علاش حطوه في اللازوت ليكيد؟ والتجربة اللي بشي عملوها بتاع تبديل الرأس، هما الآن يبحثون عن الوعي وكيف يسجل، إحنا نضرب لك مثال أنت لو تبتعد على الكرة الأرضية الآن 100 مليون سنة تشوف روحك أنت طفل صغير وتشوف الأرض كيفاش كانت تعيش وتوا واحد يسجل لنا شنو وقع في الأرض وكل واحد شنو وقع يكفي ان تاخذ التسجيل هذاك الكل الذاكره تحطها في اله تستطيع ان تستقطب ذلك الشيء وهذاك علاش حتى معناتها مثلا وبصرهم يومئذ حديد فهمت يعني في الحقيقه جسم اخر باش ناخذ موجوده في الدين الدين مجهول للاطفال مستحيل تكون انسان واعي وانت تتبع دين او تتبع رب مستحيل يعني يكون درجه وعيك اقل هذا معروف جيد طيب آه شكراً للإجابات الواضحة يعني صراحة أنا لا في من ضمن واجبك أو إحساسك بالواجب تجاه هذا هذه البشرية وهي الناس وإلى آخره من ضمن الواجب احنا يعني احنا كملحدين أو كأناس لا نؤمن بالأديان والآلهة وما شابه احنا بنعرف انه الدين عبارة واليمام اللي هو ما شابه هو عبارة عن إلهاء ضار يعني مش بس إلهاء هو إلهاء ضار للبشرية البشرية اخترعته بيوم من الأيام وإلى الآن لسه موجودة سؤالي إلك هل تشعر بالمسؤولية تجاه أنك تخلص الناس من الأفكار هي من خلال طرحك ضد الدين والتاني سؤال ما هي الأدوات التي تستخدمها لضرب الدين أو أو ما هو اسلوبك في الطرح هل هو اسلوب الصدمة اسلوب الطرح موضوعي ما هو اسلوبك بالضبط يعني؟ أوكي بالنسبة للسؤال الأول الأديان يجب أن تنتهي هذا واجب إنساني الأديان يجب أن تنتهي لأن لو لا تنتهي الأديان لا يمكن أن ننتقل إلى مرحلة أخرى من الوجود الانساني كما ان في وقت من الاوقات انتهت ما يسمى بانصاف الالهه والبشر اللي فرعون انا ربكم الاعلى بمفهوم انا ربكم الاعلى مش بالمفهوم الجديد يعني فما افكار يجب ان تموت لان الفكره مثل الانسان تولد وتكبر وتموت الاديان هم الان عجوز على عكاز بين الموت والحياه ونهايه آه... الاديان بنهايه الاسلام لا نقاش فيها هل تدري حتى انا مره سالت احد الشيوخ قلت له لماذا الاسلام جاء في جزيره العرب احمر ناس في العالم علاش ما مش, مش عند الفرس عند اليونان قال لي لانه اخر دين قلت له ما شنو المشكلة؟ قال لي خلي لي اللي احمر ناس كان هما ولاوا ما عادش مسلمين ما عادش حتى واحد في العالم يولي يتبع دين مستحيل انت تصور العرب ما عادش يتبعوا الدين مازال الهندي تبع البقره ومازال ما عادش يعني يعني مساله يعني واضحه هذه مساله اما المساله الثانيه ما هو الطرق بتاعي؟ أنا تصدقني عندي 20 سنة لا عمري جيت لواحد قلت له اخرج من دينك. بل الأسلوب اللي نستعمله هو إني نعرفه دينه. نقول له أنت شنو؟ قول لي أنا مسلم، نقول له شنو مسلم شنو؟ سني شيعي، قول لي سني. نقول له على أنت سلفي ولا مش سلفي؟ نبدأ نتبع فيه فهمت حتى نعرف شنو يحب هو. ونعطيه الدين نتاعو. وقت تعطيه الدين نتاعو على خاطر الناس كما يقول لك كله ممنوع مرغوب. حتى أن فما قصها من عرشة أحد الشيوخ كان دائما يخون زوجته دائما يخون زوجته كل نهار خاميس يذهب يخون زوجته إخي زوجته علامة بالأمر مشات للمكان الذي يخون فيه زوجته ما يسمى الماخور هو كان أعمى فتنكرت على أساس أنها يعني عاهرة و هو كل مرة يطلب امرأة يا أخي في المرة هذيك جاته زوجته نام معها الأسبوع القادم عاود يطلب نفس الامرأة نفس الامرأة نفس الامرأة يقولون يعني بعد في الأخر قلت أنت عرفتني من؟ قال من؟ قلت له أنا زوجة قالها ما أحلاكي في الحرام ما أحلاكي في الحرام إذا المنع هو خطر عندما تمنع الإنسان عن عن عن ممارسة شيء تمنع إنسان أن يفعل هل تمنع إنسان بش ميكونش عنصري بالقانون؟ لا تمنعه أن يفكر أن يكون عنصري يعني منع الانسان عن الكلام لا يمنعه عن التفكير. وثبت عند الدراسات علميه ان الانسان عندما تعطيه هولندا، هولندا يعني سمحوا بالمخدرات. الان اغلقوا كل المحلات تاع المخدرات، الهولنديين ما عادش ي... يعملوا مخدرات. ليش؟ لان لازمك تعطي الشخص ما يريد. تعطيه الحريه، طب الراس. هو وحده اللي يضحك على رأسه هو نفسه يضحك على نفسه اذا لا يجب ان انا شخصيا الاسلوب نتاعي اللي خرجوا من الاسلام كلهم يعني ثبت لهم دينهم حتى لين ملوا قال لي ما كل نصلي بس تعقيبا على اي النقطه يعني بالنسبه ل... اذا منعت شخص يتكلم فلن يتوقف عن التفكير هاي النقطه جداً مهمة جداً جداً مهمة يعني احنا إحنا اليوم يعني للأسف اه اه مش اليوم البارحة يعني صدر حكم بسجن الشيخ اه محمد عبدالله نصر اه 18 سنة 18 سنة ليش اه يعني هل هو مثلا الغريب 18 سنة انسجن فقط لانه انكر احاديث من البخاري وكان عنده فكر مختلف فخافوا على ايمانهم لانه اصلا مزعزع وحطوه 16 سنه في السجن على لا شيء على لا جريمه 18 سنه من حياه انسان تضيء لاجل لا شيء هذا غير غير معقول وبالمقابل اخرجوا اخوه الظواهري اي يعني بنفس بنفس التوقيت امر مخزي حقيقه ما بعرف شو تعليقك على الموضوع يعني. تعليقي انهم لا يريدون ان الشعوب تعى لا يريدون ان الشعوب توعى حكوماتنا كلها مع الاسف تريد ان تقود حمير ولا يمكن استحمار الشعوب الا بالاديان والمعتقدات انت تتصور انها دوله مثلا كمصر لا تستطيع ان تفتح الحوارات بين كل الاديان في, في وسائل الاعلام تقدر ولكن الشعب سوف يعي وعندما الشعب يصبح واعي لا يمكن ان يحكموه بسهوله. يولي طالب حقوقه كانسان انت نضرب لك مثال. هما باش يصبروا في الناس، الله بالجنه. تصور انت جيل إنسان تقول له لا فما لا اله لا شيء، يعني كان ما جد كما فما حديث يقول من لم يعش جنته في دنياه لن يعيشها في اخره. يولي الفقير يطالب بحق كيف الرئيس. كي ما رب ربك. أنت بركت عيشة ما لازمنا كلنا نعيش. هي الدنيا فيها موت. أنت تنكح وأنت تاكل وأنت تشرب وأنا نموت بالشر ربك. من بعد تقول لي جنة. أنا جنة، جنتي هوني أنا. أعطيني جنتي. هنا تولي كما يقول زاد علي يقول لك لا ترى ثروة مقدسة إلا بجانبها حق مضيع. إذا هوني الناس تولي طلب حقوقها ومساعدهمش الدين يخدم مصلحة الدكتاتورية. فاسكريم في شخص في شخص صديق إلي يعني مش مش بقدر أذكر اسمه لأجل سلامته يعني هو معمم شيعي معمم شيعي عراقي معمم شيعي يعني كان صديقي لما أنا كنت شيعي إني يعني كنت متدين جدا أنا. وكنت لما الحدث كان يناقشني دائما ويتعصب وكذا يعني يحاول يثبت بأي طريقة إيمانه وبيوم من الأيام فجأني بيجي لعندي بيقول لي راسلني يعني قال لي فراس بدي أعترف لك بشيء قلت له تفضل قال لي, قال لي للأسف للأسف وصلت لقناعة أنه فعلا مفيش إله وأنا حزين جدا <تصفيق> حزين جدا وحقيقة يعني يعني وخاصة هو شيخ معمم يعني قدام الناس وكذا ويعني يعني بقي شهر كامل ما يشوفش حد ويعني لذلك احنا بنقول انه الدين ضار جدا انه بتوصل لمرحلة بتنصدم بتدمر حياتك كلياتها اللي اصلا انت بانيها على الدين ولا شو رايك استاذ؟ بالفعل <تصفيق> بالفعل انا عندي صديقي يعني درست معاه الدين يعني وصلنا تعممنا يعني الاثنين وانا بعد وليت ملحد يعني وبقيت باتصال به حتى هو ملحد نقول له علاش ما تعلمش لحدك؟ يقول لي انا 20 سنه نكذب عليهم. كان توا نقول لهم الحقيقه توا يذبحوني. فهمت؟ انا نقول لك ليس هناك عالم دين مؤمن ما فماش على لا مسيحي لا يهودي لا مسلم لا حتى واحد. انسان متعمق في الدين مستحيل يكون مسلم. فهمت؟ هنا نحكي لك قصه نتاع بول شولدز هذا الالماني هو كان قصيص كان قصيص وكل شيء وطلع لهم عام 79 في في الكنيسه قال لهم انا ملحد يعني ترددت الكنيسه وكيفاش صارت الحكايه ان فما وحده عمرها 84 سنه جات وحبت تعمل معاه مقابله خاصه باش تحكي معاه يا اخي قالت له نحب نسالك سؤال قال شنو له يعني بيني وبينك قالت له هل تؤمن بوجود رب وهل هناك حياه بعد الموت؟ يا اخي هو جاب شي جاوبها يعني على حسب الديانه المسيحيه قالت لا لا لا لا خلي الديانه المسيحيه نحب وجهه نظرك انت الشخصيه. قال لا اؤمن. يا اخي روحت للدار بعد يومين اتصل به ولدها، ولدها اتصل به، قالوا ماذا قلت لامي؟ ما شنو وقع؟ قالها قالوا قال وقتها رجعت من عندك عيطت لي وعيطت لاصحابها وكل شيء وحلت الخمر وشربت الخمر وسكرنا. وقالت الآن أقدر أن أموت بسلام لأن ليس هناك شيء بعد الموت يعني ما فماش واحد عالم دين مسلم مستحيل ولا مسيحي ولا يهودي أسمع لكي تكون مسلم يجب أو متدين تابع دين يجب أن تكون جاهل بالدين مش جاهل يعني بصفة عامة جاهل بالدين نعم جيد طيب وإضافة أخيرة على موضوع اسلوب مع... يعني طرح ضد الدين كان حصل حلقات على حلقة على ما أذكر على قناة جسور من وجهة تحية الأغسال بموضوع الإصلاح أصلاح الإسلام كان أستاذ كريم وكنت أنا طرح طرح مفصل بالموضوع وكيف إنه بكل الطرق نحن نحن ننكر الدين غيرنا يصلح الى اخره ف. شكون باش نجي نمنع وانا باش يصلح اسلام ويا سيدي يعطيني انت جايب لي اسلام يقتلني انت تقول اني عندك اطروحه باش هذا الاسلام ما عادش يقتلني او يقلل الجريمه. مش مش على. عليها. يساعدني بالعكس بالعكس. كانت حلقه حلوه جدا يعني بنصح الناس انهم يتابعوها صراحه. آه، نعم آه، خلينا نوصل لاخر سؤال قبل ما ناخذ اسئله سريعه من الجمهور اللي بيحب اللي عنده سؤال يكتبه على السريع. آه، سؤالي الاخير لك استاذ كريم واسف على الاطاله عليك. لا لا مش مشكلة ما نظرتك للعرق القوميه الوطنيه باختصار؟ انا عارف الموضوع جدا معقد ولكن باختصار من بكذا لا اؤمن بكذا الى اخره حتى يكون الموضوع واضح للناس لانه اكتشفت انه اغلب الناس فاهمينها غلط يعني للاسف. اوكي، أول حاجة أنا لا أؤمن بالعرق أصلاً. فهمت؟ فكرة العرق والقومية لا أؤمن بهم أصلاً، لأن كل الشعوب مختلطة. مختلطة مهما كانت، ولكن أؤمن بالهوية. الهوية ماذا تمثل الهوية؟ الهوية هي عادات وتقاليد فوق أرض معينة. عندنا مثلاً الهنود الحمر عندهم هوية متاعهم، الصينيين عندهم الهوية متاعهم. الأمازيغ عندهم الهوية متاعهم، أهل العراق عندهم الهوية متاعهم، بلاد الرافدين. أهل الشام عندهم الفتة متاعهم وأمورهم و... و... والحاجة اللي نعرفوها شامية ونعرفوها عراقية ونعرفوها مصرية أم هذه هي الهوية؟ الهوية هذيك يتمسك بها صيني أصله صيني أو مغولي أو أصله إفريقي من أفريقيا لا يهم المهم هناك من يدافع عن هذه الهوية الذي هي ما نسميها بثقافة الأرض لأن مثلاً الفتة أو الأكل الفلانية اللي موجودة في العراق أو في مصر هي مرتبطة بالمناخ وبالأرض وما تمشي الأرض أحنا يعني أنا بالنسبة لي شخصياً كل إنسان يمكن أن يغير هويته يعني أنا مثلاً أمازيغي يمكن أن نمشي أما لا يمكن تغيير هوية الأرض يعني ما نجيش أنا الربد شمال إفريقيا أرض عربية هي أمازيغية في إفريقيا ولذلك, ولذلك, أهل ولذلك يوجد منح منح جنسية اكمل ايه يعني ما نجيش انا نجي نبدل هويه ارض العراق يمكن انت تكون عربي تعيش في العراق ويمكن تكون عربي تعيش في اوروبا او في المانيا مش يعني المانيا عربيه هذا هو المفهوم انا لا اؤمن بالعرق اولا هذه مساله حتى الاديان معناتها موجود هو علميا وكذا يعني فما اجناس صحيح ولكن لو تبحث الاديان انا عملت البحث الاديان يعني في الحقيقه يقول لك انت عربي او انت امازيغي يعني اكثر نسبه يعني يكون عندك 21% أمازيغي, 10% أوروبي, 5% أفريقي, 6% عربي يحسبوك أمازيغي بالأكثرية أما في الحقيقة احنا كنا متشابهين هذاك علاش أنا أعتبر الإنسانية هي الدرجة الأولى الإنسانية هي الدرجة الأولى الدرجة الثانية هي الهوية لماذا أركز على الهوية؟ لأن أنا لا أريد العراق عندما أذهب إليه أو سوريا اكل أمريكي صحيح يمكن يكونوا محلات أمريكية وفرنسية وأي دولة أخرى ولكن الطابع ت الدولة هذيك تحب يحافظ على شاميته مصر تحافظ على مصريتها ولو هناك تغيير يكون مش شعب نفسه مش يجي مفروض من غ... من الخارج هذه يعني نقطة مهمة لأن التنوع هو الذي يحقق ثراء البشرية كان كنا باش كيف كيف باش كيف كيف باش كيف كيف الانسانية تولي كما المسلمين يقول لك الأرض لله الإنسانيين الإمبرياليين يقول لك احنا كنا بشر وينسى الهوية الهوية جداً مهمة الهوية هي العادات والتقاليد الذي يجب أن نحافظ عليها لماذا؟ لماذا تضمحل هذه الهوية؟ هذه اللهجة هذه اللغة, دي اللغة دي لماذا؟ إذا هذاك هو مفهوم عندي الهوية وعندي زد حاجة أخرى الإنسان يمكن أن يغير هويته يعني أنا نمشي للصين وعند مجمع الصين ونولي صيني ونولي نتكلم بالصيني ونولي نعمل الت... مش نمشي للصين ونجي نفرض تقاليدي وعاداتي هاني انا مثلا في اوروبا هون وتنخرج خارج بيتي احترم الو... اتصرف كهولندي والانسان يندمج مع اي وضع بالنسبه بالنسبه للهويه نضحك الناس شوي يعني انا انا كشخص سوري قاعد في المانيا يعني هاي قزازة مكدوس هاي مكدوس هي الاكله الاكله السوريه يعني هي اشهر اكله سوريه يعني هي اصلا من مدينتي حلب آه. ما ب... ما بقدرش بدون مكدوس مثلا ففعلا يعني موضوع لو هي آه. ما بقدرش يعني زي زي شيء بيمشي دم يعني طبيعي طبيعي نعم في سؤال لك آه استاذ كريم المفرج آه بيقول اسال الاستاذ كريم العبدي عن سبب الرئيسي في القتل في سوريا هل هو الاسلام الصراع السياسي ام يعني مثلا الامر متداخل يمكن يعني السياسي السياسي الحروب الكل اللي موجوده كلها سياسي وانا وقتها كنت نعمل مع جان ما تذكر الان يعني جان الفقيد اللي معناتها راح كجسد ولكن ذاكرته تبقى وسوف نلتقي معه يوم من الايام انا متاكد ان تعود الذاكره بتاعه ونقابلوه ونحكيه معاه انا نؤمن بالبعث البعث الانساني ليس تناسخ وليس اي شيء. معناتها حكيت وقت كنت مش نعمل معاه حلقه حول الوضع في سوريا في الحقيقه. وانا كنت وقتنا قتله قلت له هو معناتها تعجب في المساله بتاعي قلت له انا ماذا سقوط الاسد قبل سقوط داعش؟ لان داعش سوف تسقط سوف تسقط. لا يمكن ان تستمر، ولكن سقوط داعش وبقاء الاسد سوف يبقى لكم 20 سنه اخرى. فهمت؟ يعني هذا وجهه نظري، لان داعش بالنسبه للصراع في سوريا وفي ليبيا والذي وقع في اليمن كله صراع سياسي بحت. وإنما تم استعمال الدين كما الدين دائما يستعمل لأن الدين أحسن وجه لإتيان بجنود م. أحسن طريقة أنك واحد توعده بالجنة ساهل لا سياسي سياسي سياسي 100% نعم أه يمكن شوي بخالفك بالرأي ولكن مش مشكلة لا هذا هذا منبر حر بالنيابة يعني. نجم نجم نناقشوا فيه الموضوع ليش؟ م. نجم م. يعني يمكن خطر أنا أعطيتك معناتها وجهة نظري فهمت؟ أما النجم يعني نهار حتى في الخاص نناقش ونقول لك علاش خطر أنا مطلع على الوضع، أنا عشت في سوريا رأي فهمت؟ هو كل إنسان حر برأيه، يعني ما آه. مشكلة يعني هذا منبر حر يعني ف طبعًا. بس أنا شوي يمكن رأيي بتلف، لكن الحلقة طبعا أرأت أرأت بتلف ومفهمة حتى فما آه. آه. حتي مشكله الاختلاف, آه الاختلاف الرأي معناتها هي غنالنا فهمت يمكن انت عندك اطروحه اخرى يمكن تقنعني بها او انا اتنع بها مش اقناع نتعارف على وجهة النظر لا. انا عندما اتكلم يا فراس لا اتكلم لكي اقنعك وانما لا. اتكلم لكي اعبر فقط. ودك بانه الموضوع سياسي ولكن مش 100% زي ما قلت انا سياسي بالنسبه لي. العامل الديني اساسي العامل اساسي في العامل الديني, ف... الديني هو معناتها اداه في يد السياسه. العامل الديني دائما كان العامل الديني هو اداه في يد السياسه. لو ترجع للتاريخ دائما فهمت حتى محمد عندما جاب بالاسلام وكل شيء ما قالها شو اسمه ان القفز اقفز الكره الطائره والله لا دين انزل ولا وحي وانما لعبه لعبته بني هاشم للتقريب الملك يعني فاهمها الحكايه مفهومه الدين عمره ما كان الدين من اللي وجد الدين جاء لكي يخدم السياسه أنه انا اعتبر اصلا الدين خاصه الاسلامي هو بدايه يعني قيمه هو سياسه يعني لانه سياسه, سياسة. زي زي مثلا يوم بالنسبه عندهم ولايه الفقيه الخاصه نائب المهدي اللي هو بيحضر قيام الدوله الاسلاميه بتاع المهدي وبالنسبه للسنه عندهم الشورى اللي بتقوم عليها الخلافه ومن مات دون امام مات مثل الجاهليه افيون قوي جدا يعني للسياسه فالامر متداخل صراحه انا انا برايي يعني انا بالنسبه لي الاسلام سياسه كله سياسه بل الديانات الدينا... الابراهيميه كلها سياسه رأي. حتى مثلا تو المسيحيه يقول لك انها منعزله عن السياسه في اكثر البعثات المسيحيه هي تابعه للمخابرات الانجليزيه والفرنسيه والاسبانيه وال... نكون واضحين فهمت فأنت... ما قال احد الافارقه قال اعطونا القران وسرقوا اعطونا الانجيل وسرقونا ارضنا احنا بقينا نبكي على الانجيل نبكي نبكي وهم سرقونا ارضنا <تصفيق> الديانات الابراهيميه من الاول سياسه كلها سياسه 100% في في سؤال من من شخص بيقول لك ما هي الكتب التي تنصحنا بها التعرف على الغنوصية من الأخ أنس أول كتاب يجب أن تقرأه أول كتاب هو الأبانشيدا اللي هو 108 صورة 108 صورة يعني لو تقرأ الأبانشيدا أول حاجة ولو حتى ما تفهموش لازم تقرأها عدة مرات سوف توضع في الطريق نحو الغنوصية لا أبعد هذا. جاي. أم. أوكي ماشي. أه بالنسبة في الأخ غريب عن ميسا ما هو البعث الإنسان. تراجع الحلقة عشان ما نعيد ما نكرر نفس الكلام. أم. أوكي. أه هاي كانت أهم الأسئلة. يعني أنا آسف إذا في أسئلة فوق ما مش مش. ما قريتهاش أو ما شابه يعني بعتذر من المتابعين. أه ولكن أتمنى حقيقة أنه قدمنا أه حلقة جيدة أنا أنا صراحة سعيد فيها جدا إنه يعني كنت حابب أنا حقيقة إنك تعمل هيك لقاء مع أي قناة فيعني فحبيت أنا بالأمر هذا يعني بشكل مختصر كاملة فتوصل توصل بشكل جيد للناس يعني وتعليق بسيط يعني في قناة الأستاذ كريم باسم تعلموا دين ربكم مع آه مع نعم هاي الاسم انا لما قراته صراحه ضحكت جدا لسبب بسيط اللي هو انا مش عارف انت قصدها ومش عارف بلهجتكم كيف بس عندنا بلهجتنا لما تسمع دين ربكم فهي هاي زي كفريه دائما بيعيدوها السوريين حتى المتدينين يعني يلعن دين ربك نفس <تصفيق> الشيء <تصفيق> <تصفيق> احنا احنا كيفاش الم... انا كيفاش جاتني الفكره هناك كما نقولوا احنا انسان فتوه فتوه في في هي قصه انسان فتوه يعني يعمل المشاكل يا في يوم الايام تاب ومشي يتعلم الدين وقرا الدين يا اخي يعمل لهم كيما نقولوا احنا خطبه الجمعه طلع فوق المنبر ما هو متعود على الكلام البذيء وكل شيء قال مايا انا اليوم مش نعلمكم دين ربكم فهمت من هنا الفكره نعم نعم نعم انا آه انا بس يعني يمكن شوي اضحك شوي اختلاف اللهجات يعني لانه تستخدم في الكفر والشتيمه هذه هذه صيغه يعني <تصفيق> اوكي آه في الاخ فرج يعني وكثيرين يعني بوجهوا لك قالوا لي نوجه تحياتنا للاستاذ كريم يعني و في ناس اختلفوا حقيقه في النقاش يعني حول الصراع السياسي ام ديني او ما شبه ممكن نسوي حلقه في الموضوع لا يعني ممكن حلقه وحدها فهمت على خاطر انا رأني, راني مطلع انا انا يا فراس يمكن ما تعرفش تاريخي م. انا يعني معناتها معناتها مشارك في انقلاب 87 في تونس و و كان سوف يحكم علي بالاعدام ويعني مطلع كثير جدا <تصفيق> جدا جدا على الوضع في الشرق الاوسط <تصفيق> والان باتصال بإيرانيين وسوريين وعراقيين ونحكي معهم من يعني نعم. من, من اجمل الامور من اجمل الامور اطلاعك على التشيع والشيعة والكذا انهم بصراحة آه. موضوع مهم ولكن آه قليل لاحظت من الملحدين بيعرفوا الامور فممكن نسوي حلقات نفيدهم بهالموضوع يعني طبعا خاصة أنه ولاية الفقيه اللي الكثير يشهر خطورتها كارثه هي كارثة. اكبر كارثه هي ولايه الفقيه انا اقول ان وهم يقولوا الشيعة يقولوا عندما يخرجوا مهديهم هم سوف يصل الدم للركبة يعني الإرهاب اللي شفتوه هذا الكل السني لا يسوى بعوضة أمام الإرهاب اللي بشي يجيكم من عند الشيعة كان واصلوا وشفتو عليهم نعم. لا. لا. لأن الشيعة هم منظمين كانت عندهم إرهاب منظم <تصفيق> صحيح صحيح اكيد ممكن ممكن نسوي حلقه عن ولايه الفقيه هاي هاي كنت كنت حابب اعملها حقيقه انا من زمان ولكن بما انه طلعت معي فلازم نسويها سوا لانه يعني موضوع خطير جدا <تصفيق> لازم ننبه الناس له نعم نعم على كل حال يعني شكرا للناس اللي دكتور مبروك غلطت 1000 مشترك يعني انا مشترك لا شيء يعني الان لان هي بدايه القناه شكرا لك استاذ كريم ما بعرف كلمه اخيره شو بتحب تقول تفضل شكرا حتى حد ما رب حد كل واحد رب نفسه ابدا بنفسك راهي الدنيا هذه فيها موت حاول اكثر شيء ممكن كما قلت البارح في الانسان مخير او مسير الانسان هو مخير فيما كسبه اذا لا تتوقف على اتجاه واحد اعرف اكثر شيء ممكن المعرفه المعرفه المعرفه هي الذي تحدد ذاتك وتجعل لك درجه من الوعي لكي يمكن ان تختار ما تريده لنفسك هذه النصيحه شكرا لك نصيحه نصيحه من ذهب يعني تكتب ب... باحرف من ذهب يعني حقيقه آه شكرا لك كثير وتشرفت في استقبالك عندي وشكرا للمتابعين جميعا كان معكم آه اخوكم الكافر السوري فراس والاستاذ كريم العبيدي والسلام عليكم ورحمه العقل وبركاته تحيه الحريه مع السلامه مع السلامه